Бачите, все, все ж таки прийшов. Чекай, я постійно знаходжусь, <рес> да. не це як би дивно <рес> да. виглядає. Пішов, як сказала, uh, да, ти, відповідно, ми сьогодні маємо ну, багато працювати, тому що це все, що відбувається, це конкретна юридична фіксація факту того, що Росія веде проти нас терористичну війну. До речі, там наша любима Лукашенко збудився. І оголошує якісь там наступи, Я страшні не говорю, страшні не, не, не там не якісь розумію. створення регіонального груповання двох да, союзних і... сил. Оце справжнє регіональне груповання двох сил. Розумієте, воно Абсолютно. воно вже створено. ]enda《їex>? Breaking? Да, 다, і зараз да, дасть решу знову ж там з чотирьох напрямків хоче з чотирьох напрямків, з четверту ранку, завтра. Мені здається, що в Білорусі вже треба якісь там внутрішні процеси запускати для того, щоб можна було якусь більш-менш внятну вертикальну влади побудувати. Але це їх питання. І кажуть, що ястреб. Оце ястреб. нас Настільки істрибенно, що навіть не приходять на призначену зустріч. Це вже тут, але будемо працювати зараз. Зараз можна кабінет показати? Давай. Оце ми зараз на круглому столі. Да, розкинемо карту і почнемо прикидувати, що, куди і як. І тоді вони насправді знають, звідки готувався. Зараз все, все побудуємо, помалюємо. Слава питання да. Героям слава!